Доброго вечора. Чи можна параізоляцію зі стелі приклеїти до стіни на бітумну мастіку, а потім нанести гіпсову штукатурку? Дякую. Е, можна все, що завгодно, Алексію, але навіщо? Ну, навіщо? Е, якщо у вас є параізоляція, то, напевно, буде і якась стеля. Або гіпсокартон, або натяжна якась. Ну, в любом случае у вас є пристінний кріпеж пристінний брусок профіль якийсь котра цю пароізоляцію притисне до стіни то навіщо туди ще щось додавати бітум він жирний сам по собі тому він може це жирне пятно передавати на фінішне оздоблення особливо на гіпс він дуже-дуже сильно все це в себе тягне тому якщо десь це бітум там буде виглядати а це іноді буває то Можете отримати жирне п'ятно під стелею. Я не вважаю, що там щось додатково потрібно. Якщо ви параізоляцію загибаєте на стінку, на аштукатуріну стінку, я ще раз зверну вашу увагу, що я казав, що коли ми робимо оздоблення, то пара ізоляція телепається ось тут. От тільки коли ми з вами оштукатурили стінку, Оце наша стінка. Тільки коли ми її штукатурили, ми оцю параізоляцію вирівнюємо, прижимаємо і ставимо профіль, котрий прижимає оцю ізоляцію. І закінчене рішення воно виглядає ось так. Потім і тут, о, пардон, потім і тут йде якийсь там гіпсокартон, вагонка, натяжна стеля може бути і так далі, тому подібне. Тому я вважаю, що це не потрібно. Якщо ви будете намагатися бітумною лентою приклеїти до газоблоку, який дуже сильно пильний, чому? Тому що він пил ріжеться на заводі, в ячейках багато пилюки. Треба газоблок гарно прогрунтувати, грунтувати, а потім тільки приміняти бітумною цю ленту. Інакше вона з пилом відстане, від стіни, і толку буде ніякого. Ось. Тому я все ж таки за отакі рішення, без всяких бітумних лент і так далі. Я просто не бачу сенсу. Зробити можливо, але сенсу я в цьому не бачу.